Druhá etapa ze Síkempu do Al Uli pro Zdeňka Tumu horko sladká Začneme tím hořkým, co se stalo? No už jsem myslel, že dojedu v klidu do cíle a pár kilometrů, a asi 15 před cílem je štyrkolka vykopla. No a udělal jsem kotrmelec dopředu, vlastně štyrkolka udělala a jsem letěl vedle ní, taky jsem udělal nějaký kotrmelec a no, je vidět, no, že teď je hodně práce na ní. Hlavně to odnesli teda přístroje, no, tak to dáváme dohromady. Um, nemám ji jako možná budu mít nějakou naraženinu, odřeninu, ale to k tomu asi patří. A teď k tomu sladkému, v čem byla tahle etapa sladká? Docela mě bavilo jet dneska. <laughs> a myslím si, že jsem se posunul a o pár míst asi 5-6 pořadí, uh, takže se mi dneska jelo fakt parádně.